Рядом с Соспелево-санаторием мы проживали и уехали на следующий день после того, как ракета перебила напополам это здание. У нас вылетели окна, двери. Перед этим теж було попадання біля нашого дому в сусідній під'їзд біля подвала. Олена Серба розповідає, переїхала із до Донецької області на Хмельниччину через два місяці після повномасштабного вторгнення Росії, після того як російська ракета впала біля її будинку. Нічого не біла, всі дома в больниці нету. Школа, говорять, пострадала ну не сильно. Біла камінку стерлива взагалі з лиця землі там. Всі дома загоріли повністю одні коробки. Це все ще щось таке. Ну, це наш солідар. Ну, як сказати. Як тут місто і село. А там тоже місто і як пригород. Про життя до повномасштабного вторгнення Росії жінка розповідає. Я працювала в газовій службі до декрету, А мама у мене всю життя, в чому Багато людей так працювали. У багато людей, практично всі. Мама моя працювала на шахті Гігант. Дружно жили. У нас там дуже красиво. Хоч і маленький город, але він дуже красивий. Сейчас там... Нічого нету цілого. Ні, одного, з Олена Серба каже, про рідне місто усі ці місяці дізнавалася від друзів, яких, за її словами, там залишилося багато. Зв'язок з ними обірвався в кінці грудня. Там зараз ужас, там люди, які умирають, їх хоронять просто зі домов. Там нету ні світу, ні води, газ відключили вже давно. В них генератори по підвалу. Там є якісь пункти обігріву якісь, крім того, що вони в підвалах? Є, але нереально до них дійти. Нереально, тому що ведуться вуличні бої. Тобто, може, десь заципить. Як жили до евакуації з Солідару? Олена Серба розповідає. В самому підвалі. В самому підвалі ми теж там п'ять днів прожили. З дітьми, поки у мене менша дочка не почала обигати в підвал. Нас муж розбудив, каже, 4 години, каже, буде обстріл. Ну, ми вже знали, що приблизно в 4-5 ранку. Ми встали в 3. А в початку четвертого ми просто не вискочили вискочити, нас винесли волною. Ми під цю волну вибігали з дітьми, ми їх накрили пледами, закривали собою, тому що сипались і стекла, і балки, і палки. Олена Серба каже, мріє повернутися в рідний дім, навіть якщо він зруйнований. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.